מפני שלג יחידות בארץ מפני מנוע 250-48 פן שמונה, חמש מאות, מנוע מאוד מאוד חזק כל איזה בניות שאני בניתי, דני, עולם ירוק זה תיקון של סוללת ליטיום של אוכניים חשמליות. يكون الصوره لا كريپيون פה אני מחליף את הטעים ושם BMS חדש זה BMS 36 בולט, 10 אמפר להפוך הסוללה גם ל-48 וולט אם מתקלקלה הסוללה, אני שום בעיה לתקן אותה זה של 36V ל-48V אני מוסיף עוד 12V ומחליף PMS תיקון מנוע כשהלכו לה סנסורים פה אני פותח ומחליף הם יכולים לראות גם כשולה חגיר גם אין שום בעיה לסדר ולהחליף